يا هلا ومرحبا مرحبه بالضيوف وعقد وريحاني. هي الله ضيوفنا ويا حي اهلا هلا بالحضور قاصي وجاني على هبوب البخور وذلال برية من زالكم يا منزالكم طيب يا ضيوف وصل علينا نسمه زفاتنا مرحبا اهلنا بكل جديده بضيوفها بالضيوفها والليل فعاني زفات ولدها طيب النية، تفرح وتختال من قلب ووجداني، العريس أم العريس فهد شخصنا فيه، أم الكرم والسخاء لطيب عنواني، أنت الشيوخ النشام والكبارية، أهراصينا لها قدر ولها شاني، خواتها حولها نجوم سماوية، هنا تعز وترف وزن رباني بهالفرحة الخيالية هالليلة عرسك يزين سر لعياني عسى الله يسعدك كفل العمر وليالية يا الشهم يا أبو المراجل راجل درب يا ناس لشخٍ كريم وفزعه حية وصافي وصيته فخر وفعوله سماني يا بخت قلبك خذت اجمل بنية تغريد بنت على الحسب من ناس شخاني وحصري، حوريه صعد فارقة وزن فتاني، وكان ملابس بخلاج عطرية انت غالب لي خذا على نشاني زهرة، العرس الستيو، زهرة، على اميرهم عرب على الستيو، زهرة، على الستيو، زهرة، على الستيو، زهرة، وطمع حصري صدر في الحفل الضاويه يا لا خوات العرس بالزنغ الزاني وانتم معز الفخر والطال فنه و حصي مجد عزنا وشاني قناه الحياه وطمع حصري على ستوديو زفات رينا يا مرحبا يا جديد و حصري اهلاً هلا دفاعك بالحضور قاصي وداني على هبوب البخور ودلال بريه منزلكم يا الضيوف وفي وسط اعياني اسمو اهل مرحبا واهل المثنية بضيوفها والليل أم العريس <سؤال> أم فهد شخصنا أمّا أم الكرم والسخاء لطيب عنواني، أنت الشيوخ النشامة والكبارية، عليها لها قدر ولها شاني، خواتها حولها نجوم سماوية، بنات عز وترف وزن رباني، مبروك يا أحمد بهالفرحة الخيالي، كل هالليلة عرسك يزين سر لعياني يا ابو المراجل ضربة ليماني ناس ليش يا ناس لشخان كريم وفزع تحيا فيه وصيت فخر وفعوله اسماني <تصفيق> يا بخت قلبك خذت أجمل يا تغريد بنت الحسب من ناس لشخاني عروسة العروس ام وليد الحسن ماريه، اميرهم عربه ساس وجداني، ربات بنات وصايفهم مهاويه، الزين ما مثلهم في انساني، فواد المعرس بدون كل حفل ضويه، سولا فوات العروس غزل غزلاني، وانتم عنوز الفخر والطالف الهبه، والعنزيسس مجد وعز وشاني 60447 ستة صفر ستة صفر أربعة أربعة سبعة سبعة سبعة